Hei off! Minä, kuten näette, olen edelleen ehdottomasti David Hasselhoff, jo omassa tätä ohjelmaa verkelle, mistä syystä antanette anteeksi lievän korostuksen puheessani. Jos ihmettelette ulkoasuojani noin muuten, niin siihenkin on looginen selitys. Nimittäin kuva, jonka näette nyt, on tekoälyn generoima maalaus, jolle on annettu ohjeeksi generoida kuva minusta David Hasselhoffista juontamassa tätä ohjelmaa 50-luvun ravintolassa Marsin pinnalla. Tekstin lisäksi tekoälylle ei ole annettu mitään lisäohjeita siihen, miten tätä kuvailtua teosta tulkita. Tekoälygeneraattoreilla tuotettuja kuvia pystytäänkin nykyään tekemään huomattavalla laadulla, etenkin jos haemme siihen taiteellista tulkintaa. Saman promptin, jos antaa fotorealistisiin kuviin pyrkivälle DALL-E mini algoritmille ovat tulokset vielä huomattavasti kyseenalaisempia ja painajaisia aiheuttavampia. Kenties siis emme keskity tämän katseluun sen enempää. Näiden kuvien animointi tehtiin tässä tapauksessa ilmaisella EB-Synth-kuvamuokkaimella, jolla maalauksen siirtäminen liikkuvaksi kuvaksi on erittäin helppoa. Alkulähteinä on siis ollut tämä video, jota nyt katsotte, ja nämä generoidut stilkuvat. Kuten voi kuvitella, on näiden generaaporiin luovat mahdollisuudet rajattomat, etenkin kun vielä otetaan huomioon kehittyvä teknologia. Fotorealistisien kuvien generoiminen on vielä lapsen kengissä kuluttajatasolla, mutta tutkijoille avoin Doll e 2 vaikuttaa lupaavalta yhä realistisempien tulosten saattamiseksi. Tässä täsmälleen sama skenaario, jonka ajoimme DOL-E Minillä, sen sijaan ajattuna Doll e 2 Kuten huomaa, on kuvageneraation generaation vaatu jo aika paljon edistyneempää. Kokonaan tyhjästä otettujen generaattorien sijaan kuitenkin luovassa työssä on tällä hetkellä vielä paljon enemmän hyötyä osittaisesta muokkauksesta tai korvauksesta. Tämä on erityisen jos resursseja tai ihmisiä on hyvin rajatusti käytettävissä. Tässä ohjelmassa nähtävissä sketseissä ja packissa onkin ainoastaan yksi näyttelijä koko ajan ruudulla. Minä. Kevyimmässä päässä generointia on äänenvuokkaus, josta on esimerkkinä nyt kuultava parin minuutin lyhyt kuunnelma. Tätä kuvittamassa näemme erilaisten tekoälygeneraattorien tulkintaa kuultavasta kohtauksesta. En ole näynyt sinua aikaisemmin. Et ole. Etkö tulla koskaan enää. Ai. Tarkuttaako se sitä, että tämä oli sitten tässä? Tämä ja tässä ei ole enää asioita, jotka ovat olemassa. Mutta jotta sinun olisi helpompi sopeutua uuteen todellisuuteesi, niin voidaan vaikka sanoa niin. Tämä on tässä. Hmm. Mä roitan jotenkin tämän olevan ihan erilaista. Kuinka? En mä osaa edes sanoa. Sitä puhutaan valosta punnelin päässä... Tai siitä, että koko elämä näkyy filmina ohna tai jotain? Ne on mahdollista järjestää, jos haluat niitä. Ne ei tarvi. Musta ne on aina kuulostaneet lähinnä latteuksilta. Mitä nyt sitten tapahtuu? Taivas, helvetti ja tai muuta? Ne ovat vaihtoehtoja, jos sinä haluat niitä. Entä jos mä en usko mihinkään sellaiseen? Sitten niitä ei ole olemassa. Eli sä et siis tiedä? Sillä ei ole mitään merkitystä, vaikka tietäisin. Ainoa, millä on mitään merkitystä, on se, mitä sinä sisimmässäsi jo tiedät. Minä olen täällä vain auttavana välikätenä. Hmm. Eikö sinun pitäisi olla muiden monkaltaista luona? Se millaisena näet minut nyt on olemassa vain sinulle. Ja kun olet tehnyt päätöksesi, minua ei enää ole. Ei olisi kovin reilua sinua kohtaa, jos minä jatkaisin olemassaoloa kun sinä et. Minun osani on ollut tässä ja nyt, ei sen enempää. Entä, voinko mä voin jäädä tähän? Just niin haluat. Ikuisesti? Ikuisesti, hetken. Ne on vain eri tapoja sanoa täysin sama asia. Ajalla ei ole täällä mitään relevanssia. Mä en jotenkin uskonut, että tämä olisi näin vahvasti musta juttu. Miksei se olisi? Tiedä. Ihmiset aina sanoo, että... Aino, Eikö sillä ole väliä. He eivät voi tietää. Niin. Eikö aina voi. Okei. Okay. On tehnyt päätöksen. Kyllä. Niin olet. Ette jos mä muutan mieltä myöhemmin. Sinä olisit tehnyt, se ei ole. Kuten sanottu, ajanla Ei ole täällä mitään merkitystä. Tien, joo. Kai. Tämä on sitten hyvästien paikka. Kyllä. Kiitos. Ole hyvä. Periaatteessa äskeisen olisi voinut myös pienellä lisävaivalla tuottaa animaatioksi, sillä nykyään animoinnin työläimän vaiheen huulisenkon voi myös automatisoida Nvidian julkaisemalla ilmaisella Audio to Face -ohjelmalla, joka animoi kasvojen liikkeet perustuen äänitiedostoon. Tämän animaation voi sitten muutamilla hiiren klikkauksilla siirtää suoraan toiseen 3D-malliin. Ensimmäisessä jaksossa puhumme kasvojen korvaamisesta toisilla valemedian työkaluna, mutta näitä työkaluja voi käyttää myös erinomaisesti luovissa projekteissa, esimerkiksi jos tekijöitä on vain yksi. Usein yksinkertaisen sketsinkin esittämisen kaipaa useampaa henkilöhahmoa ja tietysti nämä henkilöhahmot voi eriyttää myös muilla tavoilla, kuten esimerkiksi TikTokissa on suosittua vaikka tekstillä kuvittaa sitä eri henkilöä tai vaihtaa vaatteet välissä. Mutta mikäli haluaa mennä vähän syvemmälle, voi henkilöhahmoille vaihtaa myös kasvot, kuten tässä seuraavassa lyhyessä sketsissä. Hei moi! Ah, Morint! Joo, tota... Miten se menee? Mikäs tässä yritän saada näitä hästi hommia purettoa? No? Hmm, tota, Tiesitkö sä, että sä oot kuollut? Joo, kyllä mä nyt sen tiesin. Ai tiesi, Joo, sure, totta kai. Viime viikolla kuolin. No, kato, niin nimellä ilmoitettiin, joo. Hyvä homma, niin ajat, pitinkin. Kato, muuta oltais varmaan ihmetelty, että missä sä oot kaikkea sillä. Sinänsä sehän oli, oli vähän noloa, kun olisko pitänyt tietää, että simulaattorintäminen ei oo ihan sama kuin se, että Oikeesti jos lentää niin ei olisi pitänyt vaan vuosilta sitä konetta ja lähteä, mutta no. Aina oppii. Life goes on ja niin edespäin. Niin siis... Oliko sulla vielä jotain? Ei, ei, ei, ei. No, eiku, kato, sitä me vaan mietittiin, että sä päättäisit kuitenkin tulla töihin. Joho, niin noin pienistä viiti kotiin jää. Ajaa, no. Onko se siitä jollekin ongelma? Ei ei, ei, ei, ei, ei meillä ole mitään koulutusta. No hyvä. Sitä vaan mietittiin, että miten hän palkanlaskenta suhtautuu, kun se ei kuitenkaan virallisesti näe ole. No ei kai sen mikään kynnyskysymys ole. Niin ei koe, ei Ihan no, oikein. Ei, ei olisi ollenkaan nykyaikaa ruveta erottelemaan tällä tavalla statuksen mukaan työntekijää. Joo ei. Meillä olisi kato ihan koulustakin, joo. Läpäsin. No niin, selvä homma sitten. Voiko voik voik me jatkaa näitä? Joo. Joo, totta kai. Hyvä, tota, nähdäänkö me polaveris? joo. Joo, näh. Moi. Joo. Moikka. Poreita. Moikka. Hei, säkin oot tullut lomalta. Mahtavaa, moi. Hei, Jyleferma. Yes. Ja kun nämä kaikki työkalut yhdistää vaikka musiikkivideoon, saa hyvinkin ironista poptaidetta, vaikkapa ydinaseiden aiheuttamasta eksistentiaalisesta kauhusta. Tuossa oli vain osa videosta sillä tämä jakso on vienyt jo lailla aikaa. Kokonaisen version tuosta musiikkivideosta löytää linkkinä tämän videon kuvauksesta ja siinä myöskin näkee ne työkalut, joita on käytetty tämän videon tekoon. Mutta olemme pääsenässä matkamme päätökseen ja onkin ehkä aika tehdä se kaikkein vähiten yllättävin paljastus koko sarjassa, nimittäin. Minä en toki ole David Hasselhoff, niin kuin varmaan kovin moni tiesikin. Minä näytän oikeasti tältä minulla on oikeasti vähän pidemmät hiukset kuin David Hasselhoffilta. David Hasselhoffilla ja muutenkin vähän erilainen habitus, mutta Tämä oli vain tällainen demonstraatio siitä, että mitä näillä tekniikoilla voi tehdä. Ja siitä pääsemmekin oikeastaan aasinsiltana kohti seuraavaa jaksoa, nimittäin kenties se kaikkein tärkein jakso, miten nämä kaikki oli tehty. Ja myönnettäköön, että näiden kaikkien muokkausten laatu ei tässä ollut sitä kaikkein parasta, koska projektilla oli vain tietty aikataulu, meillä on vain tietty määrä tietotekniikkaa tämän toteuttamiseen, mutta jos lisätään vähän lisää rautaa, lisätään vähän lisää aikaa ja ennen kaikkea lisätään aika paljon intoa, sitten kuvamanipulaatiolla, tekoälygeneroinnilla ja kaikilla näillä työkaluilla saa aikaan hienoja, hienoja luovia taideteoksia, Joten palataan seuraavalla kerralla näihin behind the scenes asioihin, tällä kertaa omalla kasvoilla, omalla äänellä. Nähdään silloin. Heipä hei!